I denne filmen skal je visse dig hvordan du spiller in en film på en iPhone, bruker Onedrive til og den over på en datomaskin og eventuellt del videofilen med en brukegruppe for exempel studenter. Da går jag in i kameraappppen på iPhone min. så vvillge je spill in video Då tar je en selfievideo. Det mest naturliga är ju också spela in video denna vägen, men okej, okay, i dette tillfälle väljer jag att spela in. Jo, jag tar den vägen jag. Det syns det att det är bäst så. <tøk> på den måten. Och så eh, går jag in och så trycker jag på record video. 1 2 3 4 5 6 7 8. Den videon innehåller mest sig är ju inte viktigt i hela tatt. Nu går jag och trycker på video nere i högra hörnet. Så kommer til dette vinduet. Her har jeg jo da selve videon. Hvis du ikke finner den med en gang, så kan du også gjøre følgende. Du går til bilder, og da er det den den videon som ligger inne akkurat nå. Her har jeg videon min på fire sekunder. Och nå er jo hemligheten å dele denne videon. Da går jeg ned i venstre hjørne, trykker på pil oppover, og der jeg foretrekker å dele, det er på OneDrive. Hvis du finner OneDrive sånn som meg, så går du på Mere, og så kan du helt sikkert finne OneDrive som et valg nedover på siden. Nå må du være logget in på tjenesten som du velger å bruke, altså med ditt brukerne og passord på din institusjon. Så må du velge hvor du skal laste den opp. Nå har jeg allerede logget inn på min Høgskolen i så går jag på Filer og så har jeg laget allerede en mappe. Du må ikke lage en mappe, men jeg pleier å gjøre dette her, som jeg kaller for videoer, tenker jeg. Det var det ikke, så da går jeg og finner film, legger den in under. Trykker på film, og da er jeg inne i mappen film, og så trycker jag på last opp här. Og det som skjer nå, det er at du ser på toppen at videon lastes opp til min OneDrive i Office 365, der jeg kan finne fil. Da er jeg over på min datamaskin og har laget in i Office 365 eh, med mitt brukernavn, feidebrukernavn og passord. Da går jeg bort til venstre, og så trykker jeg på OneDrive. Denne er denne skyen her borte. Og så med jeg gå in i den mappa jeg lagret til, og i dette tilfellet var det film. Så går jeg inn i film. Når vi har se helt på toppen her, litt avhengig av hvordan man sig selvfølgelig, at det har en video som kom inn her for 13 minutter siden. Det ofteterer nå, er at jag går in på den og så trycker jag här og så vilga jag i et nytt avven. O så kallet den här video fra iPhone och så i et nytt avven.å har er git den et fil som jag känner igen. Nå er je min men at jeg kan dele den här ut med resten av verlden. Da trycker jag på den er haka for dem så går jag opptil høre eller tryker på disse tre prikkenne, trycker jag på del. Och här går jag in og så bestämmer jag vem man ska dela det med. Her kan jag välja hos mig, så kan jag välja omsatt på högskolan i Östfold. Nu vill jag dela den med hela världen, då går jag in här og så trycker jag «Alle med koblingen. Och så tillåt jag att de skal kunne redigera den, så det tar veck denna haka, og så trycker jag på bruk. Och så trycker jag på «Kopier kobling. Och så trycker jag på «Kopier kobling. Og da er det sånn at da har jeg delt denne här med hele verden via denne delingskoblingen. Limer jeg inn denne delingskoblingen så kommer du til videon online. Og da kan studentene mine for eksempel se denne videoen med en gang ved å gå ned og trykke på play. 1, 2, 3, 4. Og der har jeg video. Det jeg ofte gjør det er at jeg går på en tjeneste som heter Bitly. Og i denne bitly-tjenesten, bit.ly, bit så kommer jeg til denne tjenesten, og her har jeg allerede laget meg en konto, og da kunne jeg lage en kortere lenke. Da trykker jeg på den, så limer jeg in den lange, ferdige lenken til delingslenken, og så kan jeg prøve å skrive fram et nytt navn i form video. Uh, 2021 kaller jeg den her. Så se om noen har brukt det i verden før meg, og det var det ingen som gjorde, så da kan jeg kopiere den, og neste gang så kan jeg gi fra meg denne lenken til studentene mine, trykk Enter, og så er de på vei og har tilgang til denne videon, så nå er delt gjennom OneDrive fra Microsoft. Alle som har linken vil få tilgang til filmen. Hvis man ikke har tilgang til linken, så går de ikke an å søke seg fram og finne den.